Мати – українка, батько з Росії. В обласному центрі попрощались із 43-річним військовослужбовцем, котрий загинув у боях в Луганській області. Діти з прифронтової Донеччини приїхали на відпочинок до Хмельниччини, де будуть відновлювати свої сили. Не маючи двох ніг, працює таксистом. Історія хмельничанина, котрий живе з інвалідністю 16 років. Під час повномасштабного вторгнення на війну Олександр Коршаков пішов добровольцем, розповідає староста села, звідки родом загиблий Валентина Базилюк, яка прийшла віддати останню шану загиблому воїну. Дуже шкода, що вона маму, тому що вони в основному проживали в місті, а родом села Черепківки нашого Олешинського староста. Батьки дуже гідні, достойні, виховали свого сина. Олегко патріота, він дуже любив Україну найбільше і присвятив своє життя виховання сина, любові також передав той патріотизм, той дух. За словами старости села, батько загиблого Олександра родом з Росії. Мама українка, батько сам сам Петербург, але дитина рвалася на передову. Він трошечки в нього були проблеми здоров'я, але він три місяці ходив до військомату, щоб його взяти. Його все відхиляли, відхиляли, дуже просився, слишком. і наступила така мить, коли він на ходу. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Отче наш, що є на небесах, нехай сиїть зім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Як розповіла Валентина Базилюк, Олександр загинув 1 лютого під час виконання бойових завдань у Луганській області. Поховали 43-річного Олександра Коршакова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 5 лютого під час бою в районі населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області загинув воїн з Хмельниччини Олександр Непевний. Чоловік житель села Плужне 1989 року народження. Цю інформацію підтвердили у Плужинській громаді. Також стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця з Хмельниччини Володимира Куткова. Чоловік загинув 5 лютого 2023 року в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Бахмут. Цю інформацію підтвердив міський голова. Полонного Франц Кримський. Про зустріч військових та прощання повідомлять додатково у громадах. Станом на 8 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 134 тисячі 100 російських військових. Противник втратив 3253 танки та 6458 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2236 артилерійських систем, 461 реактивну систему залпового вогню та 228 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 295 літаків. 1961 безпілотний літальний апарат та 285 гелікоптерів, 5112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 211. За 350 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет.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 Віктор Кучер працює таксистом в одній із служб міста Хмельницького. Він – людина з інвалідністю, у чоловіка немає двох ніг. Власний автомобіль з автоматичною коробкою передач водій переробив підручне управління. Спочатку якось було незвично їздити потихеньку, потихеньку. І привик, привчився. Тим більше, я не один візочник, який працює на таксі. Таксист каже, пасажири, які сідають в салон, не одразу помічають, що їх везе людина з інвалідністю. По перше, на машині є наклейка водій з інвалідністю. Були випадки, коли бачили мої мелиці в машині. Каже, у вас хтось забувся. Я кажу, та ні, це мої. І їх це ну, трошки дивує. Віктор – офіцер у відставці, 18 років прослужив у радянській та українській арміях. Звільнився за станом здоров'я. Говорить, судинне захворювання, через яке йому згодом прийшлось ампутувати обидві ноги, бере свій початок на полігонах. Я служив в армії, був військовим. Багато полігонів, багато неудобств. Там переохолодження, там обмороження потихеньку, потихеньку накопичилося. І Наслідками і виявилось захворювання на аблітарюючій антратарії. То його ще й його всі часи називали окопна хворобу. За словами лікаря-ортопеда В'ячеслава Бедриківського, який виготовляв чоловікові протези, найчастіше люди з такими вадами, як у Віктора, сідають на інвалідний візок і примушують рідних доглядати себе. А тут я бачу людину самостійно. Є місце в обществі, і вона за нього бореться і кожен день бореться. Молодець, молодець ненадовго не, не так вистачає. Є люди, що сів на візочок і його возять по світу, а він ні, він намагається це зробити самостійно. І я вважаю, що це його здобуток, це його героїзм. 16 років Віктор живе без ніг. Чоловік каже, йому знадобилось багато зусиль, аби повернутися до повноцінного життя і бути корисним родині та суспільству. Поштовхом стали слова доньки. Вона до мене дзвонила, каже. Також... Ну, папа, ти мені потрібен. Саме це помогло мені не опустити руки, не зійти з колії. Я розуміла, що йому десь психологічно було то важко, тому що це кардинально змінити своє життя. І це важко уявити, наскільки е, страшно е, розуміти, що, е, так як він каже, ноги я відчуваю, але їх нема. Оце страшно. Коли чоловік почав працювати таксистом, говорить дружина Віктора Наталія, дуже хвилювалася за нього, але його впевненість та самостійність заспокоїли її. В мене ніколи не було такої думки, щоб його залишити. Коли сталося з чоловіком таке, я зрозуміла, що його жаліти не можна. Віктор навчився ходити на протезах, їздити на візку, керувати автомобілем. Влаштувався на роботу, працює таксистом. Говорить, якби не інвалідність, пішов би захищати Україну. Очолюю вже сьомий рік громадську організацію людей з інвалідністю, які працюваються на візках. Якщо людина з інвалідністю думає, що їй всі повинні, то вона помиляється. Їй ніхто нічого не повинен. Кожне своє життя. Кому що Бог дав, так і живе. Бог не дає людям більше складності, ніж людина може подолати. Якщо сів на візок, значить ти можеш з цим жити сам, без сторонній допомоги. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький ми сьогодні з вами спілкуватися про діалекти, говір, Модераторка розмовного клубу скажімо мені українською» Олена Грицишина розпочинає заняття з рідної мови. Каже, навчальну програму створили на основі побажань слухачів курсу. На їх прохання і відкрили клуб Хмельницької обласній універсальній науковій бібліотеці. зв'язку із повномасштабною війною в нашій країні безліч людей переїхали зі Східних областей до нашої області і почали до нас звертатися, чи у нас не проходять розмовні клуби саме по вдосконаленню української мови. І тому, у квітні місяці було вирішено створити Google форму, яку ми розповсюдили через соцмережі і до нас записалося близько 40 людей. З січня цього року, за словами Олени Грицишиною, заняття стартували для 23 слухачів нового набору. Серед новачків Олена Скраматорська, що на Донеччині, розповідає, чим цікавиться. Діалекти мені цікаво, бо я стикнулася пару разів, коли кліпала очима і не розуміла, що від мене хочуть. Тетяна Скраматорська розмовний клуб відвідувала і минулого року. Каже, ходить на заняття, аби покращити знання з української. Я бажаю навчитися спілкуватися грамотно, без помилок, щоб я змогла не тільки спілкуватися, а й написати, наприклад, твір, грамотно. Як справилися з коромовками, Дивчон. Дивчон. з равликом. Хто спробує швиденько, гарно? Ралик-ралик, висень ріг, дамо силу на пиріг, Ралик усуває ноги, геть здоров'я. Учасники клубу вивчають граматику, правопис і культуру мови. Обов'язково задаються домашні завдання нашим учасникам, обов'язково вивчаються вірші, читаються твори наших українських письменників, розглядаємо історію України, розглядаємо звичаї, обряди, такі як скажімо, українська кухня, обрядовість, українська вишивка.